В пятнице у нас вообще нет воды, понимаете, никакой. Вот. А так у нас, я вам скажу, с 12 апреля. С 12 апреля вот это то привозили сюда, хоть как-то не так далеко было ходить, а теперь с юности для меня это очень большая проблема. Без води вже другий тиждень живуть жителі Нгульського району Миколаєва. В одному з будинків зіпсувався водопровід. Місцеві жителі кожного дня мусять ходити за питною водою кілька кілометрів. В нашому домі нема води. Нема води вже на двох метрів. Двух тижнів. Двух тижнів. Нема води напроті за двох тижнів. Е, прорвала трубу і у підвал текла вода. Дуже далека. Коли питну воду ти приносиш чи ще якось, а коли технічної нема. Ну. І у нас е, пенсіонери всі залишилися. Їм теж тяжко це тягати. Да, каждый раз поднимаешься за руками. Всім на світі, адже нікому нічого не надає. На третій поверх піднімає бакашку з водою 76-річна любов. Жінка носить собі воду сама кожного дня, доводять для цього кілька кілометрів до найближчого пункту роздачі. А ти так волосся принесла. Уже нічого нету, вже пусто. В крайній нету води вже кілька днів, як говориться. І, пожалуйста, ще й на п'ятий поверх, якщо... Зараз в даний момент нету цієї води. І не знаєш, коли її зроблять, і на скільки її зроблять, що вони зараз приїхали, сварять на тиждень, на три дні. Непонятно. А платити приходиться і квартплату, і за воду. Марія за один раз може принести собі чотири бакашки води. Цього вистачає на один день. Не покупатися, ні постирати, ні, нічого не можемо, тому що води, води нету. А ось це привезла, я її буду беречь, тому що це так і для пить, і для куш, кушать готувати. Повила посуду і туалет змиваю, тому що жалко. Руки болять, ноги болять, ходити не можу. Люди неодноразово звертались до управляючої компанії. Розповідають, на заявки не реагували. Ми зробили заявку і місто для людей приїхали і поставили нам хомути. Тихому ти протрималися буквально е, ну, дві доби, да? дві доби і знову потекла вода. Приїхали, пер перекрили воду, і в цей момент води нема, і коли ми дзвонимо на гарячу лінію, нам кажуть, вашої заявки нема. Ну як нема, коли ми подавали, багато людей подавали заявку. Після інформації, що на прохання мешканців будинку приїхали журналісти, на місце ж відразу прибули зварювальники. Я приїхав для того, щоб подивитися, що сюди треба, поїхати, взяти, привезти її і зробити так, щоб Новий було все. Хочу Немного пластмасу бросити, тому і не латати приїхав. Якщо б латати, то я з металічної труби кусочок привіз би, полатав би і уїхав би. А так я хочу повністю пластмасу. Після огляду водопроводу Андрій повідомив, що його повністю необхідно замінювати. Скільки це займе часу, та коли з'явиться водопостачання в будинку, сказати не може. Єлизавета Кротик, єдині новини на суспільному. Миколаїв.